Sebastian Ghi dezvluie adevăratul scop al lui Coldea, discuie halucinant despre Victor Ponta. Fugarul Sebastian Ghi susține ce a intrat în conflict cu fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, cel care i-a cerut să le toarne pe Victor Ponta Iva S.C.A. I susține ce Florian Coldea dorea ca ponta să mearg, în anul 2015, la Claus Johannes zise cad la pace. Ne fiind chiar naiv, în comisie, lui Coldea, altora, le-am spus, me, nu e în regulă ce se întâmplă acolo. Oamenii ia falsific probe, presează oamenii ia ei ai ti un mic conflict, cu reprourei, cu presiuni, se Idea dea ponta de misia, se seduc, se se neleag cu Iohannis. Eu i-am spus, domnul Coldea, dacă tu crezi ce ne au crescut copiii împreunii ai mei, i-ai te i-ai lui ponta, ii tu crezi ce e ti un mare jucător sau la nivelul sta îmi spui toarn le pe ponta, ce tu scapi te pui bine cu pregintele ei în elege, te Marnic, înseamnă ce nume cu de loc. deloc? Nu poți să, mi ceri mie multe lucruri i poate ce am făcut de-a lungul viei multe lucruri, dar sigur nu poți să, mi ceri să mă duc acasă, să mă uit la pe ei mei, care au stat bot în bot cu Irina lui Pontă, timp de 8 ani eu se-i datle punta asta nu mai fac i pentru ce? Pentru o joacă politic, ce lume nu vei mai ajunge, ce bani. Ce afaceri merit ca să mă omor eu pe mine ca om, susține Sebastian Ghi, în interviul acordat lui Ion Cristoiu.